هل يجوز أن أجلس أمام عم زوجي بدون النقاب وأنا منتقبة؟ لا لا يجوز لأنه محرم مؤقت وليس محرما لك على التأبيد